في الفيديو ده هنتكلم عن أنواع الجزيئات اللي موجودة في أجسامنا والفرق ما بينها وهنذكر أعداد وأنواع الذرات أو العناصر اللي بتدخل في تركيبهم هنتكلم برضو عن أمثلة للجزيئات غير العضوية زي الأكسجين والمية وهنتكلم عن الفرق ما بين الجزيء والمركب برضو هنذكر بعض الأمثلة للجزيئات غير العضوية واللي بتحتوي على ذرات كربون زي ثاني أكسيد الكربون وغيرها من المركبات زي ما اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت في نوعين اساسيين من الجزيئات موجوده في اجسامنا طبعا الجزيئات العضويه او اللي بنقول عليها الاورجانيك مولكيولز الاورجانيك و الجزيئات غير العضويه واللي عليها الان inorganic molecules. يبقى الجزيئات العضويه ادي الجزيئات العضويه والجزيئات غير العضويه اللي هي الان organic molecules. المركبات او الجزيئات غير العضويه بتختلف عن الجزيئات العضويه في حاجتين. دايما بيكون فيها عدد محدود من الذرات مقارنه بالجزيئات العضويه. فخلينا مثلا نشوف هنا هنلاقي ايه؟ هنلاقي هنا دي كربون واحده ودي أكسجين. دارت أكسجين دارت أكسجين. هنا بقى لو جينا شفنا الجلوكوز هنلاقي شايفين هنا كام واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته ذرات كربون وطبعا اكسجين اهو واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته وطبعا فيه اتناشر ذره هيدروجين فزي ما احنا شايفين في عدد محدود من الذرات في الجزيئات غير العضويه هنا مقارنه بعدد اكبر في الجزيئات العضويه، ده ده يعني ده جزء، الحاجه الثانيه ان دايما الكربون مش بيكون اساسي في تركيب الجزيئات غير العضويه، طبعا احنا خدنا المثال اللي فيه استثناء هنا وده هنذكره ثاني، لكن لو جينا شفنا هنا فوق خلينا نركز على الجزء ده هنلاقي هي دي الجزيئات غير العضويه، فالجزيء اللي قدامنا ده خلينا نكبر هنا شويه الجزيء اللي قدامنا ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن دي ذره اكسجين ودي ذره اكسجين يبقى ده O2 زي ما احنا شايفين قدامنا فده يعتبر من الجزيئات غير العضويه. طبعا ده موجود في جسمنا لان ده احنا بنتنفسه خلاص بيدخل جسمنا عن طريق يعني الرئه وبنتنفسه. المركب الثاني ده هو هنا طبعا احنا عارفينه طبعا مركب الميه ده H2O ادي ال O وادي H وادي H تمام يبقى ده H2O. هو هنا موجود تحت قدامنا H2O طيب في حته كده عايزين نذكرها بسرعه الفرق ما بين الجزيء والمركب الفرق ما بين الجزيء مع ان احنا ساعات بنستخدمهم interchangeably الجزيء دايما هو بنسميه المولكيول والمركب اللي هو الكومباوند خلاص ده ده جزيء ده كومباوند. ليه بقى كومباوند؟ لان زي ما احنا حاطين هنا فيه ذرات مختلفة متجمعة مع بعض عشان تعمل المركب ده، فبنقول عليه مركب لان كده فيه هنا تو هيدروجين وواحدة أكسجين، لكن ده موليكيول لأن هو عبارة عن ذرتين من ذرات الأكسجين مع بعض. أما المركب الثالث يمكن احنا برضو ذكرناه قبل كده، هنكبر بس نطلع كده فوق شوية، ده الصوديوم كلورايد وزي ما احنا قلنا قبل كده طبعًا الكلورين هي الذرة الأكبر والصوديوم هي الاصغر قلنا 17 و11 قبل كده ودي بيعملوا مع بعض ايه روابط ايونيه وده طبعا مركب لانه هو زي ما احنا شايفين ذرتين مختلفتين فده طبعا بيبقى برضو مركب اما الجزء اللي تحت ده بنلاقي ثاني اكسيد الكربون زي ما قلنا اللي هو الكربون داوكسيد او ثاني اكسيد الكربون خلاص اللي هو الكربون دايوكسيد دايوكسيد وده بيحتوي على ذره كربون اه طبعا في يعني اه مركبات تانية غير عضويه فيها كربون موجوده في اجسامنا مثلا زي الكالسيوم كربونيت زي اللي هو كربونات الكالسيوم زي الصوديوم باي كربونيت دي موجوده في اجسامنا وبرضو فيها زي ما احنا شايفين هنا ذره كربون هي هنا ذره كربون هي هنا ذره كربون لكن كل دول بالرغم إن فيهم كربون هما مركبات غير عضوية. اللي إحنا عايزين نأكده في الجزء ده إن معظم المركبات اللي فيها ذرات كربون هي مركبات عضوية باستثناء مركبات قليلة في أجسامنا اللي هي اللي إحنا ذكرناها دي اللي هي الكربون dioxide، الكالسيوم كربونيت، الصوديوم باكربونيت. لكن معظم المركبات اللي فيها بقى ذرات كربون هي مركبات عضوية وهي اللي هنكمل يعني دراستنا فيها في اليونت ده وطبعا احنا في حاجة اخيرة بس عايزين نذكرها ان احنا جينا معلش ذكرنا يمكن هنا ايه كاربون دايكسايد والأكسجين هندرسهم ان شاء الله بالتفصيل في سنة تانية في التنفس